Дощ у Корабельному районі розпочався приблизно о 4 ранку та за 10 хвилин припинився. За цей час буревій встиг повалити декілька дерев навколо. За словами місцевої жительки Людмили Іванової, дерево, яке впало, перекрило... ...прохід до під'їзду. Людям доводилось перестрибувати. За словами жінки, в будинку живуть здебільшого літні люди. «Ноча дуже великий гром. «Вночі був сильний грім та вітер, який почав ламати все. З верхніх поверхів сітки з вікон падали. Це було десь пів на четверту. Потім пішов сильний дощ. Подзвонили в службу порятунку, бо гілка була на проводах. Приїхали і, слава Богу, зробили. Я дзвонила о п'ятій, о шостій та о дев'ятій. Хіба за цей час не можна було відпіляти хоча б декілька гілок, щоб люди могли вільно ходити, а не перестрибувати». Дехто просив про допомогу людей, які проходили повз будинку. О 11.30 працівники підрядної компанії товариства з обмеженої відповідальності «Укрбіорост»... ...почали розпилювати та прибирати повалені дерева. Також підрядна організація спилює сухі дерева... ...біля скверу «Вітовський». У дворах корабельного району наслідки негоди ліквідують чотири бригади. Вчора, 29 червня, у корабельному районі був шквальний вітер, який повалив близько 10 дерев у парку Вітовський. Також дерева попадали у дворах багатоповерхівок. Наша оперативна бригада працює над розпилюванням та спилюванням сухих дерев. Станом на 11.40 ми кронували 5 дерев. Повністю спилені 4 дерева, залишається ще 5. В цьому ж районі на вулиці Тернопільський 79Б через борові знесло дах п'ятиповерхівки. «Десь о пів на четверту ранку розпочався шквальний вітер з дощем. Після всього цього ми вийшли на вулицю, побачили, що накоїла природа. Відповідно, потрібно вживати заходів, тому що будинок без даху. Це вже не перший випадок зриву даху. Його потрібно зміцнювати, але ніхто нічого не робить. Будемо звертатися у ЖЕК». Будинок знаходиться на утриманні комунального підприємства дирекції єдиного замовника «Океан». Кореспонденти Суспільного зв'язалися з підприємством. Там відповіли, що зранку приходив мешканець будинку та написав заяву щодо пошкодження покрівлі. 1 липня на місце події вийде бригада, аби вирішити проблему. О 14.10 блискавка вдарила в опору контактної мережі тролейбусів на Інгульському мосту. Відео розмістив на своїй сторінці у Facebook Миколаєвець Дмитро Агмаломуш. На місце події виїхала аварійна бригада. Близько 15-ї тролейбуси відновили свою роботу. Про це журналістам суспільного телефоном сказав директор Миколаїв електротрансу Володимир Євтушенко. У липні дощі посиляться, говорить провідний синоптик Миколаївського гідрометрологічного центру Роман Мурмило. З найближчими днями, тут тобто першого, 2 липня, тобто новий місяць, ми прогнозуємо на окремі короткочасні грозові дощі, це переважно в денні години. і з окремими може шквалами, поривами вітру. Е на стадії 3 4 числа інтенсивність дощів та гроз посилиться. На булах, Юля Филимон, новини на суспільному, Миколаїв.